No, aquí, eh? Si m'adormo ja em quedareu, eh? Si alguna cosa que no surt bé, pareu o no pareu? I tant, que parem. Bon dia, em dic Gabriel Mir, Casas Noves. Uh, soc la Pilar Abril, he nascut i nascuda a Sant Vicenç de Montau, a la Casa Nova, una casa de pagès. Puc fer gessos o no? Ah, però que me l'hauria de menjar i m'ho gravaràs, que me'n fot un sí. carguinyoli. Ai, verge santa. Jo soc la Nati i vaig venir a Arenys de, Arenys de Mar sí. l'any 2000 sí. i em vaig fer càrrec de, la, de portar la botiga de Cantrilla a, a través de, del José que va, que va ser el nou marit. No? els pobles que fan al crequinyoli i em va sobtar que també aquí a Sant Vicenç també feien el crequinyoli. I em van dir em van assabentar que el senyor Trilla, un tipus de deia, doncs Josep Trilla, em eh, eh, va començar eh, a fer aquesta, aquest, aquest tipus de pastís, aquest tipus de pasta, eh, que va fer eh, com a tradició de Montau. El de llavors, va ser un, una de la, dels productes estrella que cada setmana es tenien que elaborar, cada setmana. Um, va ser un producte que es va fer a mitjans dels anys 40. Va ser una cosa que doncs, a, a través de, de l'avi Pitu i d'un dels treballadors... Era un senyor que sempre tenia moltes idees, eh, diguem-ne... Eh... Potser, potser fugia de, de, de, dels serveis que tenen d'un pastisser o forner i em eh, eh, va idear aquesta manera de fer promoció al poble, el Carquinyoli del Montal. Vaig tenir també els records eh, de l'avi Pitu, que era l'avi del Pep, i de l'àvia Cati, Caterina. i Recordo que m'explicaven doncs, eh, que era una, una fleca molt important, molta gent treballant, perquè aleshores es feia el pa per descomptat amb doncs, fort de llenya. Però Sant Vicenç el, el forner eh, el, el, el, o sigui, feia la, la cuita amb llenya. I recordem que baixaven doncs, amb carros, els carros eren de Can Mora i els boscos eren de Can Mora i hi havia un senyor que em dèiem van oblidar Ensidro de les verdisses que vivia a bosc i treballava a bosc i era el que feia netejava el bosc i en aquest aspecte feien la faxina, faixineta i els costals. El carquinyoli eh, era normalment el, la llaminadura en sortia de missa. Ens portaven aquí a missa els pares i en sortia de missa quan aguaàvem a comprar el pa al forn. A vegades compraven carquinyolis i era, era un, un element, diguem, festiu, no era de tots els dies de la setmana, evidentment. I llavors descarregaven a, a la baixada de la diera que és per on te t'atiraven la, la llenya, la pilaven al darrere en el, de, de Cal Forner. I a més a més entorpien el pas per poder treballar i poder descarregar, no? I anaven una persona o dues per apilar-ho allà. Volem recuperar el carquinyoli, i llavors, doncs eh, m'he recordat de, de coses que, quan era petita, del... doncs, quan menjàvem el carquinyoli, que el trobàvem fort. I el, recordo, doncs, ma mare, que el sucava així, xup, xup, xup, en el vi o, o en el cava, quan acabaven de descarregar que al el forner els obsequiaven amb un emplat amb carquinyolis. I això són aquelles coses que queden, i, i, el, i el porró de moscatell. que inclús, una de les vegades, la recordo perfectament, perquè nosaltres jo vivia al costat i, i ho vivíem o cada carro que arribava, cada carro que, que, que ho vivíem aquest procés, no? que ens hidro concretament en el cavall diu el cavall també ha de participar, perquè ell és el que el tragin, el carro carregat, no? i com li donava carquinyolis, i com inclús li arribava donar-te un trago de vi, de, de, de moscatell.. O sigui, és una anècdota, evidentment, que el cavall no ho devia recompensar, però vull dir, és una anècdota perquè són aquelles coses, inclús que de jovenet et queden, et queden molt a la ment, no? Molta gent, pel nom, deia Sant Vicenç de Montal, sabent que hi els carquinyolis aquests, vull dir, era... Era una cosa del poble, vull dir, típica del poble, llavors, clar, és una llàstima que, que ara no hi sigui, vull dir, perquè és un reclam també pel poble. No sé, esperem que el puguem recuperar. Per mi els carquinyolis són el record d'una bossa de plàstic al voltant de mig litro, tres quarts de litro de volum, amb unes peces allargades, amb un gust d'admeia, una mica dures i que eren part d'un element festiu de a casa. no eren una cosa habitual, però també eren pròpies d'aquí de Sant Vicenç. Llavors es va voler buscar algun producte que fos exclusiu de Sant Vicenç que no n'hi no hagués en cap més lloc i que Pogués, eh, tingués conservació, que no tingués que ser un fresc del dia. Doncs va ser quan es va buscar a través doncs, de l'avi Pitu i d'aquest treballador, que era una persona doncs, que tenia una, una, una experiència no?, en el tema de l'elaboració, i els dos van aconseguir trobar aquesta fórmula per fer aquest carquinyoli que tenia unes característiques, perquè era un format diferent. No, no tenia res a veure amb el típic carquinyoli que, que es coneixem. Jo recordo que, que quan, bueno, quan el carquinyoli va tenir aquest èxit, llavors doncs, també es van fer altres, un tipus de, com de galeta, com la teula, que era una de rodona, i després un altre, també així allargada, que no recordo exactament com era, però no hi arribava ni, ni, ni. ni ni la fama que va tenir el carquinyoli. I estan fets de farina, eh, aigua, farina de sucre i ametlles. Aquest és el final fet del carquinyoli. Jo crec que una de les coses importants que, que això també, a part del gust, que era bo, i la seva textura, que era diferent d'altres tipus de carquinyoli. La forma, sobretot la forma, era molt curiosa del carquinyoli de Sant Vicenç. Home, el gust, el gust també ajudava quantitat a, a que fos, doncs, cridaner, no?, que la gent li agradés, li agradés més. Tenien unes característiques diferents als que quinyolis que es feien. Tenien que són petits, que es fan eh, grossos, eh, com a Carta Déu, per exemple, no? i com a, a diversos llocs de, de, de Catalunya, però tenien, tenien un... Eh, a veure, un, un, un gust, un regús especial. A mi eh, sempre m'ha cridat molt l'atenció ha sigut la forma. La forma que ha sigut una manera de dir «Ui, aquest és el carquinyoli de Sant Vicenç, et muntava!». Hi havia uns parents de la meva mare que eren de Canet i es tornaven bojos amb els carquinyolis. Vull dir, sempre ho havia sentit, no? Vull dir «Ostres, els carquinyolis de Sant Vicenç!». I, bueno, I que també els assocaven, la gent gran, sobretot perquè eren molt forts, els assocaven amb birranci. La veritat és que ens agradava, perquè era una cosa típica de Sant Vicenç. Eh, amb ell, eh, no sé, sempre doncs, et deia... Eh, mira, el Carquinyoli de Sant Vicenç, teníem alguna cosa típica del poble, no? És una llàstima que s'hagin perdut, però també és evident que les coses canvien i, i, i és, en de manera, és normal que s'hagin perdut per altres productes nous que hagin aparegut. Evidentment, per mi és un gust que es faci una campanya per recuperar aquesta i moltes altres tra tradicions que que s'haurien de recuperar. Jo, encantat de poder participar o simplement de, de recuperar algun dia, poder comprar carquinyolis. Fa poc... El meu germà, que actualment ja fa anys que no hi viu, a Sant Vicenç, em va dir, ostres, em podries una bossa de carquinyoles?" I li vaig diu ui, somies truites, actualment no en tenim. I al veure aquesta iniciativa vaig pensar, mira, doncs tornarem a provar el carquinyoli de Sant Vicenç. Convén Un una promoció per recordar, no solament el carquinyoli, sinó... Eh, a, a, a, a, les arrels, a les nostres arrels. El que i jo l'hem de formar part de les nostres arrels. I Per això estic eh, satisfet i orgullós de, de que això es faci, aquesta promoció. Jo crec que mm, també ens agrairan a, a els nostres nets que s'hagi pogut mantenir doncs, aquesta, mm, i, mm, aquest producte o, i totes les coses que siguin tradicions de cada poble. Trobo bé que recuperi, si es pot recuperar, amb aquells sabors, perquè suposo que quan, quan els tastem, o quan que ja han fet algun tastet, o sigui, això t'ha de venir vivències d'aquelles d'aquell temps, no? o sigui que has de recuperar part, o sigui, de, inclús de la teva pròpia vida. És curiós, perquè el producte que es feia cada setmana i just eh, el dia que va faltar el Pep, ell va fer carquinyolis. Va ser una cosa com si eh, tinguéssim el seu últim record d'ell, una despedida, perquè era molt de la broma, i diu despediu vos a una festa, i aquesta festa és menjar carquinyolis. ja està molt bo, eh? Mm. I la duresa també és bona, eh? De moment crec que, que ja que està molt bé, eh? I el gust diria que si sí, sembla molt, eh? A veure, em recorda el carquinyoli. El gust és diferent. Però jo penso que està bé. Està bé que, que recordi el carquinyoli, però que no sigui igual, ja que la gent que la l'ha fet doncs, no és la mateixa. I llavors ho trobo bé. Eh? No, la veritat és que és un bon producte. Ostres, em recorda molt el carquinyoli no? que feia el Pep. Eh, recordo que quan el pujava del, de l'obrador eh, estaven amb llaunes i de vegades, es tenia que picar sobre el mostrador perquè es desenganjessin i de vegades, els posaven embolsats. No? Però eh, l'aspecte eh, és molt, molt lograt. Eh?